Venejohtaja Boosterilla näyttäisi olevan kaikkein kovin vauhti päällä kotimaisista just tällä hetkellä, ainakin jos mittarina käytetään uusien mallien määrää. Täällä uivassa Boosterilla on esillä 4 2015 vuosimallin uutuutta, kaksi M-sarjavenettä, M2 tuppapulkettiversio ja MCC, MCC keskipulkettiversio sekä sitten kokonaan uudistettu XXL sekä Magnum M5, mikä on Boosterin uusi lippulaiva. Katsotaan vähän tarkemmin näitä venet. Keskipulpeellinen MCC on oikeastaan kiinnostavin uutuus tästä M-sarjasta, joka on veneltäjänsä verrattuna kasvanut muutamiin senttejä sekä pituudessa että leveydessä. Äh, aikaisemmin tätä keskipulpettiversiota tätä Buster M, ei ole olemassa, eli, eli tämä on nyt tämä 2015 uutuus yksin ajavalle pienessä veneessä keskipulpettiversio on ihan varsin, varsin hyvä vaihtoehto ajattaessa niin kipparin kuljettajalta painopiste jos asettuu keskelle venettä, joten vene on vakaa ja selkeä ajattelu. Jo edeltävän sukupolven m oli tarjolla sekä perusversio M, eli yhdellä sivupulpetilla oleva versio, ja M2, missä oli myös tämä puolen pulpetti. Nyt tähän 2015-malliin saa lisäksi myös tämän pulpettien välioven, mikä parantaa viimansuojaa täällä takapenkellä matkustamalla. Selvästi yli 6 metrien XXL siirtyi mallivuoteen 2015 täysin uudistettuna toisen sukupolven versiona. Tällä vedellä ei ole periaatteessa mitään tekemistä edeltäjänsä kanssa, vaan pikemminkin linjoja on haettu hyvin menestynyttä pykälää pienemmästä XLstä. Luonteeseen tähän uuteen XXL on pyritty tuomaan vähän lisää ripaus lisää sporttisuutta, mikä näkyy muun muassa näissä uudelleenmuotoilussa varsin näyttävää ja mukavan tuntuisissa siis penkeissä. Tämä tämmöisellä kuparin kautta bronssin sävyissä kimaltelevalla varustettu petoon boosteri, uusi lippulauva Magnum M5. Edeltävää supermagnumiin verrattuna verrattuna runkoon kutakuinkin ennallaan, mutta peräpeiliä on vähän muutettu niin, että sietää nyt 350 hevosvoimaa ja kestää myös sitä jammuin iso V8 paino. Sisältä tämä M5 poikkeaa tavanomaisesta supermagnomista, alumiinisten rakenteiden puolesta muassa mm. tuulilasi, kehys, pulpetit on tehty nyt alumiinista lisäksi mukaan on pakattu X-Craftin joustoistuimet alumiiniset pulpetinveneet on Suomessa erittäin kysyttyjä ja myös markkinoiden tarjonta kuvastaa vähän sitä että markkinoit hallitsevat boosterit, silverit, jamarin crossit, fasterit niiden lisäksi joka vuosi markkinoille tulee myös vähän uusia merkkejä vuokkimaa tänne alumiinivene markkinoilla. Tänä vuonna yksi uutuus on rivalit, mikä on tuonut alumiiniven malliston tänne. Siellä on 450 ja 500. hyvin perus vähän työvenemäisiä alumiiniveneitä. Toinen hauska alumiiniuutuus on ruotsalainen Okkelbuu. Moni saattaa muistaa Okkelbua merkin 70-luvulta. Tänä päivänä Ohkelbu näyttää tältä, eli tämmöinen 5 metrin tuppapulpetillinen Amerikkalaista näkemystä alumiin, alumiiniveneistä edustaa tämä Lund, mikä on henkilön toiseksi suosituin alumiiniveneen valmistaja. Lundien perimaa on vahvasti kalavene painotteinen, mutta niissä on paljon ominaisuuksia, mitkä tekevät niistä ihan päteviä yleisveneitä myös myrkkikäyttöön. Yksi esimerkki tämmöistä Lundin näppäräistä toteutusta on tämän takapenkki, monikäyttöinen takapenkki. Sen alta löytyy. Polttoinet tankki akulle paikka vähän säilytystilaa mikä on ihan totuttua tietysti. Täällä on kaksi erillistä istuinta. Tai sitten se voi kääntää seisomatasoksi, aurinkotasoksi, kalastustasoksi. Lisäksi tuohon jalan paikka saa myös niinku ihan kunnon penkin, mistä voisit vaikka vähän kalastella ja heittää virveliä. Ruotsalainen ryys palaa monen vuoden tauon jälkeen täällä uivassa Suomen pulkettivenen markkinoille. Mallistoon on tullut kolme 6 f sarja mikä käsittää kolme kokoluokkaa, 4 6 8, 5, 8, 8 ja 58.8. Kaksi isointa on saatavilla kolmena, eli versiona, sivupulvettiversio versio sporttina, keskipulvetri-versio eh, va ja tuppapulvetri-versio duo on tarjolla vain sportti. Runkomuoto on kaikissa varsin moderni, tämmöinen pystykeula, pystykeula, samoin valmistusmenetelmä on moderni. Kaikki kannet, rungot, luukkujen kannet tehdään injektiomenetelmällä. Tässä kohtaa joku saattaa tietysti vähän hierasta silmiä ja katsoa ja asentoa, että miten ne sojottaa eri suuntiin, mutta salaisuus on tietysti soistik satamahallinta ohjaus, mikä tekee, tekee tuloa myös perämoottoriveneisiin. Täällä uivassa esitellään ensimmäistä kertaa Optimus 360-järjestelmä, mikä on Exo 270 RS ja näissä tuplahondissa. Sen Joystick-satamahallintalaitteen ideahan on se, että, että tällä sauaohjauksen avulla venettä saadaan vaikka kulkemaan sivuttain tai pyörimään paikallaan, eli helpottamaan rantautumisia. Idea piilee siinä, että tätä sauvaa tätä kääntelemällä, niin molemmat moottorit kääntyy itsenäisesti, eli ne mo moottorit voidaan kääntää vaikka ristiin samaan aikaan, kun, kun vaihteet kytkeytyy toinen kone eteenpäin ja toinen kone taaksepäin. Näin saadaan aikaiseksi sivuttainen liike koko veneelle. Niin hienoja, kun nämä joystick sauvaa tänä päivänä onkin, niin ainakin toisenneksi ne on vielä siellä melko kaukaisia haaveita monille. Tämän järjestelmän hinta on 25 000 euroa. Kaleon kuuluu niihin eurooppalaisiin venevalmistajia, joka, jotka ei ole jäänyt tulemaan makaamaan talouden tilanteesta huolimatta. Uusia malleja on esitelty jatkuvasti. Viimeisempänä niistä nämä 300Fly. Käydään tutustumassa veneeseen. Huomionarvoista tässä 300 flyn avotilassa on ensinnäkin Iso, iso uimataso, missä on helppo liikkua. Se tosiaan on lisävarustetta ja jatkettu uimataso. Sen lisäksi meillä on iskojen varassa etäisyyssäädettävä veräpeilik, eli avotila, avotila ja uimatason suhdetta voi muuttaa. Erinomainen asia on myös erittäin hyvät portaat. Tähän kokoluokka nähden niin erittäin hyvät portaat kiinteät portaat ja Samalla askelma toimii myös sivukannalle kulkemiseen. Sivukannet on leveät ja helppokulkoiset, mutta koko luokka huomioitetaan. Pienen flybridge yläohjelma voi olla monesti vähän ongelmallinen ihan jokoon puolesta, mutta tässä 300 galeoneissa on onnistuttu aika hyvin. Penkin istumakorkeus on, on jos ei nyt iso, mutta ainakin niin kohtuullisen korkea. Laitakorkeus on 60 senttiä ja neljä-viisi matkustajaa mahtuu, mahtuu tänne yläkertaan hyvin. Täällä on varsin hyvin tilaa ja ennen kaikkea valoa näiden isojen, isojen runkoikkunoiden ja isojen kattoikkunoiden ansiosta. Vuode on varsin hyvä kokonen, varsinkin kun laitetaan tänne sivuihin noin jo saatavilla olevat täytepalat, milloin, milloin suuntaan. tai 15 nukkuen tuonne jo nostuu 2,20 metriä 20 pitkää vu vuodetta. Viimeistelyn taso on Kaleonin tyyliin varsin, varsin hyvä. Puutyö on siistiä, materiaalit on hyviä, kaikki paikat on verhoiltu varsin pitkälle. Ja esimerkiksi tämmöisiä, tämmöisiä niin detaljeja, niin tämä tää puinen kehys, niin näitä ei kovin monestikaan enää modernista näistä löydy. Täällä on puut, käsipuutyö vielä voimissaan. Täällä Mitkabinissa on todella hyvän kokoinen pari vuoden ja varsin hyvin päätilaa täällä täällä päätypäädyssä, eli täällä pystyy hyvin istumaan ja lukemaan esimerkiksi. Sen sijaan tuosta keskiosastaan tätä vuoden ilmatila on aika rajoittunut, eli jalkoja ei saa esimerkiksi koukkuun tuossa alla, mutta pinta-alaa on paljon, ja täällä pääpäädyssä ilmatilaa paljon. tämä WC-tila on täysin riittävän kokonen toimijakseen myös suihkuna. Tankkimittarit on koottu kaikki tänne. Huomionarvoistaan se, että tuossa on tietysti makea vesi, sitten on septitankkimittari, mutta kaikkiin Galeon, Galeon malleihin vakiona kuuluva harmaa tankki myös, mikä on aika harvinaista. Bella vene on tehnyt yhdessä norjalaisen venesuunnittelija Espen Toorupin kanssa aivan erinomaista jälkeen uusiessa koko Flipper-malliston parin kolmen viime vuoden aikana. Seuraavaksi on vuorossa bella -malliston. Pellamallisto on kärsinyt tähän asti vähän ehkä semmoisesta niin sekavasta mallistosta, mihin on tuotu uutuuksina Norjasta ostettu Morgan-merkin merkin, merkin malleja sekä Taannosen MV Marinin konkurssi-peräispesästä pelloiksi päätyneitä, päätyneitä malleja. Nyt tämä 600R tämä uivassa esille 2015 uutuus on oikeastaan ensimmäinen uusi bella, mikä on alusta pitäen niin kuin Espen Torpin käsialaa ja tästä alkaa sitten pellamalliston revoluutio. Meillä on vieraana tässä Espen Torup, joka on norjalainen vene joka on uuden flippermalliston ja uuden Bellamalliston malliston takana. Esittää yksi kysymys vähän tästä Bella-malliston uusiutumista. Hi Espen. Uh, uh, could you tell us a little bit about, the, this is the new Bella 600R, which is the first new model coming up in the whole Bella range. What is the principal design ideas behind the this, these new models for the Bella range? Well, first of all, it uh, is a break from all the the bella traditions in, in except for their quality and the nice performance it's uh, supposed to be a family range of boats uh, so they will uh, also be a little uh, less expensive uh, than the flipper boat and so uh, it's uh if you compare uh say that uh Flipper Range is like BMW and Audi. Yeah. This would be more like Volkswagen, yeah, Okay. And so uh, so we're trying new fresh colors, new designs of hulls that are fuel efficient so that you can use smaller engines and still perform nicely. And uh, you know, just looking at the, the use of colors and graphics and so on, you see uh, that uh, this is uh, something else. Really new fresh uh, boats from uh, from Finland. Yeah kind of a new start for development yes yeah. and i noticed that you have the the right color here yeah. that you can see here so <laughs> yeah. everything is fine <laughs> i right. think we're on the right track okay <laughs> great thank you Espen. <laughs>